أو واحد بس كسب عشان ثلاثة. إيه نحنا بس, بس في من فيس احنا عارفة عارفة عن اللي هلا اللي اللي اللي في طبعا في اللي اللي اللي بس كذا السمرقند لايك سبعة السمرقند معانا معانا لايك واحنا بنحس بيها بس ولا ليها ريحه ولا ليها طعم ما بنشوفهاش يعني لحد دلوقتي ما ما بيننا ولا مرحب مرحب ولا ليها طعم ولا ليها ريحه ولا ليها طعم طب احنا جنبها المايه <سؤال> ايوه كمبي هي الحاجة دي الناس لحد دلوقتي بتشتغل في الحاجة دي حاجات في السير حاجات الحاجة اللي انت هي الحاجة دي اللي ماسكة السير او, أو. كتيرة أو بس مشينا اه حاجة لو هي بتبقى موجودة في السكة أوي يعني كده. إيه؟ حاجة من يعني بس, <تصفيق> بس, طيب <تصفيق> بس, بس يعني حاجة ما بنقدرش نمسكها طيب؟ ما بنقدرش نمسكها؟ أنا أعمل كده أه أقصد كده أنا أه لقد تم تجربه من على الفيس او انستجرام او التي تجربه من المشاهدات التي تجربه من المشاهدات التي تجربه من المشاهدات التي تجربه من لا يمكن لا ده اللي يلا